السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توين للإيجار في بالم هيلز ده معنا مع الباب الرئيسي ودي مساحة الجنينة تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو توين للإيجار في بالم هيلز بالتكييفات والمطبخ تشطيب فوق الممتاز لاندسكيب كل الخدمات موجودة سوا من الجاردن على الريسبشن في بيت طبعا بس هو مقفول حاليا اللي هو باب الاستقبال اللي هو باب التوين نفسه التكييفات موجوده والاضاءات كلها موجوده تشطيب زي ما احنا ما شايفينه ميزان هو تشطيب لسه جديد ده اللي هو باب التوين نفسه نخش عندنا اول حاجه لدينا اليمين المطبخ ميزه المطبخ بره ليه بابين باب بيدخل من بره خالص زي ما بالاستقبال وهو بيدخل من الريسبشن بعد كده عندنا هنا حمام ديوف و هي بنيو الشاور طبعا الاضاءات كل حاجه سلم معمول رخام السور بتاعه فور فورجيه تشطيب راقي جدا هنطلع بعد كده على الدور الاول ده اللي معانا اول حاجه في فوشينه هنا الغرفه الماستر دي الغرفة المصدر ميزة من كل المكان الإضاءات موجودة كلها فيه تكييفات بعد كده بنروح للغرفة التانية بردك علي الشارع بنخش الطرق. فيه هنا عندنا الحمام اللي بيخدم التلات غوط بعد كده عندنا الغرفة الثالثة دي على الشارع، وبعد كده في الغرفة الرابعة، أرضية معمولة بركية برضك هنا على الشارع. بعد كده بنطلع للدور الثاني اللي هو الروف وفيه غرفه وحمام فوق اول حاجه بدنا هنا الحمام وعندنا الغرفة وليها طراز وتكييف الإضاءة بتاعتها معمولة الطراز بتاعها بردك علي الشارع بعد كده بنشوف الروف معمول فيه برجولة وكيتشن صغير